Uh, anomenem pro-bisexualitats totes aquelles orientacions que bueno, són persones que se senten atèptes per més d'un gènere. Aquí potser les més conegudes o les que engloben les sigles del moviment LGBT és la bisexualitat, però realment les sigles serien molt més àmplies. I nosaltres, dins de la pròpia filosofia del grup, també el que volíem era Uh, deixar d'utilitzar el bisexual com a paraigües, com a terme paraigües, perquè les identitats són múltiples. bisexual és un, un terme paraigües que estem fent servir l'activisme, que es refereix a totes aquelles identitats i orientacions on ets sense treta cap a més d'un gènere o, que, o independentment del gènere. No? On està la bisexualitat, que és la que es coneix més, però també n'hi ha moltes més, com la pansexualitat, polisexualitat, es-polisexualitat, entre moltes. A doncs les persones que no són eh, monosexuals, el que tenim en comú precisament és el monosexisme. Que El monosexisme és el sistema aquest de discriminació, opressió o estructura de poder, perquè hi ha moltes paraules per, per anomenar-ho, eh, que dona privilegis a les persones monosexuals i oprimeix o discrimina a les persones plurisexuals o no monosexuals. El monosexisme, sobretot, el com actua és invisibilitzant i borrant. Es invisibilitza que hi ha una diversitat molt àmplia, que no és només un venari hetero-homo i que totes aquestes realitats estan sent apartades en part també per, per definir i marcar aquesta autoidentitat definida entre els dos pols. Jo vaig començar a polititzar-me dins del món del feminisme doncs veient les opressions que estava reben com a dona, sent conscient d'aquestes opressions i a partir d'aquí doncs, vaig entrar per primera vegada en un col·lectiu LGBT i dins del col·lectiu LGBT no em vaig començar a sentir incòmoda des de bon començament perquè es posava fins i tot en dubte si la B havia d'estar dins de les cicles. Llavors no m'estaven donant espai a mi com per empoderar-me dins de, del moviment com a persona com a dona bisexual, sinó que m'estaven obligant a empoderar-me d'alguna manera o visibilitzar-me com a lesbiana i no era jo el que em sentia. No? I per tant, la cosa que em feia sentir va incòmoda. I el que vam fer va ser agrupar-nos, arrel d'una xerrada que vam fer la Flor de Maig fa uns dos o tres anys. I des d'aquella xerrada es va arribar la idea de, de que necessitàvem un espai propi on poder treballar específicament aquestes violències, treballar un discurs, empoderar-nos, trobar un espai de seguretat i algo que realment ens trobem bastant limitats en, en altres espais on estaven treballant, o en el meu cas que venia de, de diferents associacions. I la nostra forma de funcionar és assembleària, som, funcionem de forma horitzontal i això vol dir doncs, que més o menys totes les tasques les intentem fer entre totes. Totes les persones que estem en Renou són voluntàries, o i sigui, fem totes les tasques de forma voluntària i doncs, dediquem el nostre temps lliure, per dir-ho d'alguna manera. Fem moltes activitats fora d'en Renou, anem a fer tallers a tant als grups que ens ho demanen com a aquells que potser nosaltres ens hem proposat Anem a taules rodones de, de coses molt diferents. Hem fet una taula rodona, vam participat en taules rodones a, plura, a les Jornes d'Amors Plurals, o sigui, tractem temes com l'homogàmia, també, i temes de feminisme, perquè som, també ens definim com a feministes. M'ha donat moltes eines per entendre'm, m'ha donat moltes eines per comprendre quina mena d'opressa estava rebent, per empoderar-me, sobretot, molt a saco, trobar un espai on em pugui sentir còmode a l'hora de visibilitzar-me i a l'hora d'efectivisme de, com a subjecte polític, com a, com a dona bisexual no monògama i, i això m'ha donat, doncs, com, com dir, ho fins doncs, m'ha donat una certa força i una certa no sé com explicar-ho. Seguritat a mi mateixa tenia en compte que, que fora dels moviments ja és molt és molt complicat la nostra relació amb la gent i amb la societat. El fet també de compartir amb altres persones que passen coses semblants o que no, passen, no han passat el mateix que tu, sinó que passen altres coses, això et fa créixer d'una forma particular, no? perquè també et fa ser sensible a altres opressions que potser tu no pateixes. Doncs en Renou, per exemple, una de les coses que tractem molt és el fet de que no només tractem el monosexisme, intentem ser sensibles a altres opressions. I clar, quan has de compartir amb persones que estan patint una opressió, que tu de la qual del tens un privilegi, i has d'escoltar-ho i intentar ser sensible, doncs això mi és una cosa que m'ha portat moltíssim, m'ha fet molt aprendre sobre moltes estructures i sobre els meus privilegis també, és una cosa que he pres, que he pres molt en renou i això és una cosa a valorar. No, per mi m'ha m'aporta sobretot seguretat, confiança en mi mateix en aquest sentit i també satisfacció, o sigui, per primera vegada o... Sí, sí, jo crec que això és una frase que es diu bastant sovint, no? però em sento bastant en un espai bastant còmode on poder no només treballar, sinó gaudir, compartir... No ho sé, és... En reno, per mi m'ha canviat... No, no diré aquesta frase. M'ha canviat la vida, no ho diré. Però sí que m'ha ajudat a, a reflexionar de maneres diferents, a pensar diferent, a creure que, que altres maneres de fer són possibles i no només parlant de, a nivell de les que reivindiquem, no? sinó que les lluites són plurals i, i potser s'ha de canviar la forma d'actuar.